شوف التك دي نظامها باك ستيج انا فين ما جاتش في مره عادي نو بين نو جين احنا مش صحاب انا لوحدي فاسلين حابس نفسك اني جوه الراب تشين يا باك ستيج انا فين ما جاتش في مره عادي نو بين نو جين احنا مش صحاب انا لوحدي فاسلين حابس نفسك اني جوه الراب تشين طفره في اللسان مريض زين الدين زدام زي بس في اول الطريق اسم تيل بين الحتانة اني يا ترو ام سي هرب لو فيها موتي نو ابولوجيز قلت اسمهم راحوا يكتبوها في البيوغرافي كلام كبير ام دا بيس تيود نيفر سي علي البيد مش بامان بالخرى يا صاحبي والسلام بتشتروا سب فلوز مش هتلوم كلام اه بعادي في القديم والجودات لو الجلده جاي معايا وقف الناس لمستباح هقتل في المجال مش واقف ولا ايه احداده ثبت المجال ده من غير حتى مرفع وفيها اسمي تبقى بالدولار واليورو صاحبي البارز كاس وانا بقلمي هبقى زورو بس بنت طلقه حيه كنى مركب خزنة اوتو حتى لو عليته لسقف هنزل اخد كله في دوره باك ستيج انا ما جاتش مره عادي نو بين نو احنا مش صحاب انا لوحدي فاست لين حابس نفسك اني جوه الراب تشين يا باك ستيج انا فين ما جاتش مره عادي نو بين نو الصحابة انا لوحدي باسلين حابس نفسك اني جوه الراب بتشين ها كنت في كل اللي جاي بيجي على حجرة اقول لها كان تقول لي كنا فين بقينا فين انسى اللي كان ضهرك مسح على اخواتي واكسر اقول لها على اللي ايه بطلع على السلم انت تنزل على وتاني صغيرين كبار ولسه بنلعب الاتاري بعرف كل واحد ان كان انسى او بابا ولا اي وزاري بره عنا في كسر وقعدها دك لو في دماغي جابها واشوف لها 1000 سك مفيش دخيل ما بينا متقولش جيل وجيلنا كبار وباباهات واللي تحت منك no, ما تقولش زي اقول لك عندك زي عندك فان تيجي تقول لي اوجي وانت عايش في الافلام وانت عايش على امل ان بكره كله ندم عشان تطلع وتستعطف انها خدتك قلمها لا باك ستيج انا فين ما جاتش في مره عادي نو باين نو جين احنا مش الصحاب انا لوحدي فايس حابس نفسك اني جوه الراب تشين باك ستيج انا ما جاتش في مره عادي نو باين إحنا مش صحابه أنا لوحد باسلين حابس نفسي أكني جوه الراب تشين جيت فصلت بس دماغي فيها تراب خمسه هيت لو عالتقيل بشغل عالي في المكان ده راب خفيف جيت بشيت فراري دوست كل فيك سخيفه صاحبي لو مشيت مكاني مش هتلاقي فيه البديل عالبيت بطير أكني لابس نايكي اير في رجلي أنت ليك قيمة بينهم بس وجودك مش فارقلي بصرب غاز بإيدي فبتلاقي البورز فاير نار في دم كني ضارب عون لقمة جوه جسمي أه أنت تمام؟ أه انا ماشي